Hei, olen Leena Isotalo ja toimin osaossa asiakkuuksista vastaavana koulutuspäällikkönä. Osaava henkilökunta parantaa yrityksen tuottavuutta ja edistää liiketoimintaa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa yrityksen kannattavuutta. Etsitään yhdessä teidän yritykselle joustava, laadukas ja juuri teidän tarpeisiinne räätälöity koulutusratkaisu. Kaikki on mahdollista.